أنا وسهلا عليكم إيه يا الأخبار؟ تمام الحمد لله لا والله يا أنا خلاص اتمرنت في البيت يا ابني أنا أتمرنش في الجيم بقى إيه بتاع تسع سنين آه كل الترانسفورميشنز بتاعتي بعملها من البيت كله يا ابني لا بقولك إيه أنت كده بقى إيه عايز تعرف الفول ستوري طب ما تعدي عليا كده أحكيلك ماشي مستنيك السلام عليكم ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده انا اسمي ماجد محمد عندي 27 سنه اتخرجت من هندسه العاشر من رمضان قسم كهرباء وحابب النهارده اشير معاكم قصتي الموضوع ببساطه بدا سنه 2011 ابتدينا طبعا كلنا شباب في بعض اصحابي من هنا على اصحاب من هنا يقول لك تعالى ننزل الجيم تعالى نتمرن مع بعض ومن هنا بقى ابتدى الهوا يستعجب فالأول طبعا ابتديت بالالتزام زي اي حد بتنزل اول مره بتلاقي الناس بقى بتبوش ومش عارف ايه وبتزق وانت مش فاهم حاجه طبعا وده اللي بوظ لي بوظ لي خالص يعني كويس ان منفصلي ما طلعش في الفيديو بس انا عادة اصلا منفصلي بايظه تماما اللي كنت الاوزان بقى اكثر أو من اوزاني ما كنتش فيش ما فيش اي ساينس في التمرين يعني انت بتاكل بتاكل زي الحمار بتنزل في زي جابوسة أو قوزين اضعاف اضعافه طبعا ما حصلش قاصد طيب الفكره ان الجيم كان بالنسبه لي مش ستينبل بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما قدرتش اواظب عليه all year long يعني ما قدرتش مثلاً في فتره مثلا المدترمات في فتره الفاينلز الكلام ده كله كان بيبقى في سيت ما بقدرش اتمرن من انا بدات فكره ان انا اعمل ريسيرشز واقرا عن الدايت في اعرف يعني حيات معلومات اكتر اتيك ديبر عرفت بعد كده بقى ان ان الدايت ده هو في الكل حرفيا انت عايز توالك بالدايت عايز تكات بالدايت عايز تمنتين الويب بتاعك بالدايت الناس كلها بتتمرن في الجيمز بس ليه ده فيزيك حلو وده فيزيك زي الخرق يعني ايه اللي بيفرق ده عن ده تعرف بقى ايه هي يعني ايه هي الوصفات السحريه او ايه هي الحاجات اللي بتخلي كل واحد مختلف في الفيزيك لان الناس كلها بتتمرن ودي حاجه كومن ما بينهم. فجيت دماغي كده في ساعتها <تصفيق> جيت دماغي قلت طب انا لو مش قادر اتمرن في الـ في, الـ في الجيم طب انا كده لو ربطت التمرين بالجيم وبطلت اروح الجيم انا كده شكرا بلح مفيش تمرين. رغم ان انا يعني اتعلمت اكل كويس بس في نفس الوقت ان ما رمش. فعلى مدار التسع سنين اللي فاتوا دول كنت بجرب على نفسي، بعمل اكسبيرمنتيشن على جسمي. ااا ادخن شويه، اكس شويه، ادخن شويه، اكس شوية. شويه. لدرجه ان انا عملت اول ترانسفورميشنز ترانسفورميشن كانت ترانسفورميشن ديت كانت سنه 2012 تقريبا. وصلت لمرحلة رهيبة جدا من النشفان، كل الناس كانت بتقولي إيه؟ إن أنت ممكن تخش بطولة في النشفان اللي أنت فيه ده يعني أقل من 10% كنت نشف النشفان رهيب. فقلت لا طب أنا كدا ما أنا كده بقى إيه التمرين ده ما أربطهوش بالجيم، <تصفيق> طب ما أنا ممكن أتمرن في البيت، ليه لا؟ فابتديت أتمرن في البيت فعلاً. وبعدين الموضوع بقى يجيب نتيجة، أنا بتمرن وفي نفس الوقت مش هقول لك بقى أنا بكبر وبقيت بادي بلدر والكامل ده لأن أنا أصلاً كده كده جسمي صغير. بس لقيت في فرق لان صح، الاكل اللي انا باكله صح، فبالتالي عملت فورمات كويسه. خلاص اجتزنا المرحله دي بقيت اتمرن في البيت، نتكلم بقى على الدايت. الدايت انا اكتر فتره كنت بستيك تو ذا دايت كانت بتبقى تسع شهور 10 شهور. بعد كده باخد اوف حوالي خمس شهور باكل اكل البيت بقى اللي هو العادي فبتخن وبص ببوظ الدنيا بذروت طيب ليه ده كان بيحصل؟ لان ببساطه ده ما كانش سستينابل ما كانش اقدر اكمل بيه بقيه حياتي مش لايف ستايل حاجه انت بتعملها الفترة معينه وبعد كده بتقول اه ده انا هستنى للشيت دي اللي جاي قريب علشان ايه بقول فيه. لان في الدايت طبعا انت محروم ومش قادر تاكل حتى يعني حاجات اميتيشنز او حاجات قريبه للحاجات اللي انت بتحبها البيتزا والسنابون والكلام ده كله. فكنت ببقى طب ببقى عامل دايت وفي الاخر خالص بتلاقيني نخيت وبتخن ويعني ممكن اجيب مثلا تين كيلو او خفتين كيلو وانا اصلا عشان جسمي صغير فبيبان على وشي جامد جدا فالموضوع بدا يرتبط بالنفسيه اذا وشي داخن انا مش عارف ايه انا انا شكلي باخره انا جنبي مش عارف زادت ازاي فالموضوع بقى مزري حرفيا تمام ده بالنسبه لل اون اوف فقعدت ثمان سنين على ده بتاع اللي هو بقى بنشف وبتخن بنشف وبتخن. لدرجه ان انا مش هتصدقوا اللي انا ده لدرجه ان انا حرفيا انا بقى في الدولاب بتاعي ليا هدومين يعني مقاسين مقاس من يعني وانا بتخن ومقاس وانا ناشف فتره ببقى حالق ارعى وببقى ناشف زي دلوقتي وفتره ثانيه ببقى مطول شعري وبدأ لوشي كبير لدرجه في ناس في الشارع والله مش بهزر في ناس في الشارع ممكن ما تعرفنيش لان انا حرفيا ببقى بشخصيتين وطبعا كل واحده منهم ليها المساوق بتاعتها وليها المود سوينج بتاعها والقرف بتاعها طيب فابتديت زي ما قلت لكم ايه اتخن وخس اتخن وخس اتخن وخس بعد كده الموضوع بدا بقى يبقى ياخد معايا النكست ليفل قلت طالما انا كده عرفت عن عن جسمي يبقى عندي معلومات الكافية ان انا افيد جسمي طب ما انا افيد صحابي ليه لا؟ يعني الموضوع انترستنج وانا بحبه جدا فليه لا؟ ليه في صحاب؟ فيش مشكله. ابتديت واحده واحده ناس معايا في الكليه ابتديت اقول لها على نظام غذائي، نظام تمرين، بدا جسمهم يتغير، بدا يطلع معاهم 6 باكس. الموضوع بالنسبه لهم بقى حاجه وهم، اول أو مره في حياتي اشوف 6 باكس، ايه ده؟ ده تغير تحفه مش عارف ايه. من هنا بقى فكره ان انا ان شاء الله باذن الله باذن الله هدفي الاول الاول هو تغيير اللايف ستايل او الهابتس العادات والتقاليد لان العادات والتقاليد يا جماعه اللي احنا نشأنا فيها هي إيه دي الاساس. انت نشأت في بيت بياكل محشي بياكل بيتزا بياكل كوارع ممبار مش العيب ان انت بتاكل الكلام ده بس العيب ان انت ما تبقاش فاهم جسمك بيشتغل ازاي وفي نفس الوقت ان انت بتدخل كادرات كثيره جدا جدا جدا فالطبيعي ان انت تبقى اوبيس اوي ليه بفصواتة شديدة آه يعني قصتي وليه أنا ابتديت اليوتيوب شانل ان شاء الله قصة اليوتيوب شانل ديت أنا عندي طموح كبير جدا فيها فربراس حالة سمع فيك اخوان أنا هوصلها للمليون متابع أو مشترك ليه مليون متابع أو مشترك؟ اني انيتي والله يا جماعه ان انا ان شاء الله باذن الله اساعد كل الناس واغير يعني اغير نمط الهابيتس بتاعت الناس او اغير لهم حياتهم انت لو عندك النوليدج ديت ان انت تقدر تغير حياتك انا غيرت انا حياتي فعلا اتغيرت ولقيت ناس صحابي كتير جدا حياتهم اتغيرت بسبب الدايت والتمرين والكلام ده فليه لا ليه ما ننشر الموضوع ده على نطاق واسع اكتر بحيث ان انا وانت والناس كلها نقدر نغير حياتنا الابد ونعيش في حياه صحيه للابد. لو وصلت لاخر الفيديو يبقى انت كده بطل وقدرت تستحمل كل الكلام اللي فات. اطلب منك طلب بسيط بس يعني دعمك البسيط باللايك وفي نفس الوقت تعمل سبسكرايب للتشانل وتدوس على زر الجرس علشان ان شاء الله هيبقى في فيديوهات جايه كتير جدا انتريستنج لاكلات لوصفات لتمرينات كلها في البيت زي ما قلت لكم فلو حد ما عندوش وقت الموضوع بالنسبه له هيبقى السيفيور. شكرا ليكم في الحلقه الجايه